2 अनुकोल बनालूल मुख्य हेतु બે સમાંતર રેખાઓ દર્શાવવામાં આવેલી છે પ્રથમ રેખા પીક્યુ અને બીજી રેખા આરએસ આ બંને રેખા પસાર થતી રેખાને આપણે છેદિકા કહે છે 8 ખૂણાઓનું નિર્માણ થાય છે તે બે ખૂણાઓને અનુકોણ ની જોડ કહે છે એટલે કે પ્રથમ રેખા પી ક્યુ નો ખૂણો એક તેની સામે આર એસ ખૂણો નંબર એક આ બંને ખૂણાઓ એકરૂપ હોય તો એ બંને ને અનુકોણની જોડ કહેવામાં આવે છે તો અનુકો અહી ખૂણો પી નો પ્રથમ ખૂણો છે એ સિત્તેર અંશ છે તો તે જ સમયે આર માં પ્રથમ ખૂણો છે એ સિત્તેર અંશ છે તો સામ સામેના ખૂણાઓ એકરૂપ બને છે જેથી આ બંને ખૂણાઓ છે તેને અનુકો અહી આ ખૂણો છે એ સાઠ અંશનો બને છે અને આ ખૂણો પણ સામેનો ખૂણો પણ સાઠ અંશ બને છે તો સામ ખૂણાઓ છે એ એકરૂપ બને છે જેથી આ બંને ખૂણાઓ છે તેને અનુકો છે આ બંને ખૂણાઓ પણ એકરૂપ ખૂણા થયા જેથી તેને અનુકોળની જોડ કહેવામાં આવે છે તો આ હતું અનુકોણ જોડ માટેનું See you.